Πότε εφαρμόζονται οι μη χειρουργικέ θεραπείε και ποια είναι η αποτελεσματικότητά του, Οι μη χειρουργικέ θεραπείε μπορούν να εφαρμοστούν σε δύο κατηγορίε ασθενών. Στου ανθρώπου, καταρχά, οι οποίοι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, γιατί είναι εξίσου σημαντικό να διατηρήσουν τα υπάρχοντα μαλλιά, τα υπάρχοντα τριχοθυλάκια mm -hmm. από την τριχόπτωση. Αλλά και σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, ανεξαρτήτω ηλικία, οι οποίοι βρίσκονται σε πρώιμα στάδια τριχόπτωση, του απασχολεί τριχόπτωση, έχουν παρατηρήσει λόγω υποχικότητας, λόγω στρες, λόγω διατροφής τριχόπτωση. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ακόμα σε θέση, δεν είναι υποψήφοι για μεταμόσχευση μαλλιών, έχουν όμω κάθε συμφέρον, κάθε ενδιαφέρον να κάνουν μια τοπική αγωγή για να βοηθήσουν τα μαλλιά τους. Οι θεραπείες, οι συντηρητικέ που λέμε, οι μη χειρουργικές, είναι αποτελεσματικές. Και η κύρια αποτελεσματικότητά του εστιάζεται στην επιβράδυνση ή και αναστολή της τριχόπτωση. Σε κάποιες εξαιρετικέ περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρήσουμε ακόμη και αύξηση της τριχοφύειας. Όχι όμως γιατί έγινε κάτι μαγικό και από το πουθενά πρόκυψαν νέα τριχοθυλάκια, αλλά γιατί διαγέρθηκαν κάποια υπάρχοντα τριχοθυλάκια τα οποία ήταν εκφυλισμένα ή κοιμόμενα, όπως τα λέμε. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα σε όλες τις συντηρητικές θεραπείες. Δυστυχώς είναι αποτελεσματικές μόνο για όσο διάστημα εφαρμόζονται. Η κοιμομενα οπω τα λεμε υπαρχει ομως ενα μειονεκτημα σε ολες τις συντηρητικε θεραπειες δυστυχως ειναι αποτελεσματικες μονο για οσο διαστημα εφαρμοζονται η αποτομη του. Όπως έχει δείξει η ιατρική έρευνα, ισοδυναμεί μετά από περίπου 15 ημέρες με μη λήψη της θεραπείας, σαν να μην έχει γίνει κάτι στο παρελθόν.